Já moc ne. Já jsem letěla jednou, byl to zážitek, bylo mi špatně, takže taky moc ne. Ráda cestuju do krajů, které jsou dál a proto lítám, ale samolítání se bojím. No tak je to prostě nejrychlejší způsob přepravy, že jo, na to místo. Tak mě to vydržím to, no. A Já to nemám rád, Není mě vždycky připadá, když to startuje to letadlo, že to spadne. <laughs> Létání mi nevadí. <laughs>